נעשה סרטון נוסף על אנטרופיה. תכן שעשה עוד כמה בהמשך. עכשיו, רצוני לעשות לפחות עוד אחד. כי אם רוצה להעביר את מצב מקרו. נתחיל. האנטרופיה, סומנת ב-S, היא מצב מקרו. תכתוב מקרו באטון ובאותיות גדולות. זה משתנה מצב מקרו. רצוני להדגיש דיברתי על זה קצת בסרטון הקודם, אך נדמה לי שלא דיאקתי כפי שהייתי צריך. הסיבה שאני רוצה להדגיש זאת, היא שאנשים מתפתעים להצביע על מצבי מיקרו מסוימים, ולהגיד שלאחד יש יותר אנטרופיה, או פחות אנטרופיה מהשנים. אני רואה הדוגמה הקלאסית. אפילו אני עשיתי זה. יש לנו המחל הזה, עם קיר מפריד ראינו את זה הרבה פעמים נצטר כאן את הקיר המפריד. אוקיי בהתחלה יש לי מערכת כל המולקלות נמצאות כאן זה המצב הראשון גם את המצב השני ראינו מספר פעמים אנחנו את את האנתרופיה. אני אעשה זאת בהתקת בק, באתק, בהתקת בק, שים את המחל ביד השני. בסדר. קשתי לי שני הדברים האלה. בפעם השנייה, העפתי את הקיר. אני אני מוחק את הקיר, ג'וגו, ג'וגו, ג'וגו. ואז אמרנו שאחרי שהמערכת מגיבה משקל, זכו, כמו לחץ, כמו נפח, כמו טמפרטורה, כמו אנטרופיה, מגדרים רק עבור מערכת בשיווי משקל. כשהמערכת מגיעה שוב לשיווי משקל, החלטיקים האלה, אני רוצה את אותו מספר חלטיקים, חלק מהם, ואני אעביר אותם, ואני מצליח כמה מהם. אה... <אז> אה... בסדר, צייר את זה מחדש, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 חלק קיקים. חק את הקיימים וצייר חלק קיקה. אחר שעלמת, תכיר, יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. סיבה שעשיתי זה? היא שמתפתעים להגיד שלמצב הזה מה שכרגע ציירתי, אחר שהעלמתי את הקיר וציירתי 8 חלקיקים, ציירתי מצב מיקרו. זה מצב מיקרו. כל פעם שמציירים מולקולות, זה מצב מיקרו. אני רוצה שיהיה ברור. למצב המיקרו הזה אין יותר אנתרופיה מאשל המצב המיקרו הזה. בעצם למצבי מיקרו אין אנתרופיה. לא הגיוניים לדבר על אנתרופיה, אפשר לדבר על אנתרופיה עבור מערכות. הפעם מצייר את זה בלי חלקיקים. אם יש לי מחל בגודל הזה, שובה נפח מסוים, נגיד שהנפח הוא E1, הטרפרטורה שלו T1, ויש בו שמונה חלקיקים. יש למערכת הזאת אנתרופיה מסוימת. אם הוא יכפיל את גודלו של המחל, לידי הערפת הקיר, עכשיו הנפח הוא 2 כפול V1. הכפלנו את גודלו. הטרפרטורה שלנו היא עדיין T1, ראינו זה באחד הסרטונים הקודמים, יש לו 8 מולקולות. האנתרופיה של המערכת הזאת היא גדולה יותר. האנתרופיה גדולה יותר. אני רוצה שזה מאוד ברור. כי 앞으로 רואים that they're mutating. Because we're mutating the molecules. This is the thing that's unbelievable. That we're mutating the molecules. On the level of micro-mutations. For example, even in the current era, based on the level of micro-mutations, there are two אך יש מההסתברות מסוימת שזה יקרה. לא ניתן להגדיר אנתרופיה למצב הזה. ניתן להגדיר אנתרופיה למערכת בלבד. זה צריך להיות פרור. דיברתי בעבר גם על חדר נקי וחדר מבולגן. כשאמרים באנגלית, Clean Room Dirty Girl. הסברתי לכם שאנתרופיה של החדר אינה תלויה בניקיון או בסדר שבו. אתם יכולים להסתכל עליהם כמצבים של החדר. אבל אלה אינם באמת מצבים של החדר, כי כאשר חדר הוא נקי, או שהוא ברמת המקרו, אז הוא סטטי. לפעמים, אנשים מסתכלים על חפיסת קלפים, ומשווים בין הקלפים בהרמה, ובין סידור מבולגן שיש לו יותר אנתרופיה. אני רוצה שזה יהיה ברור. אפשר לדבר על אנלוגיות, אך זה אינו במקרה. שתי המערכות מתארות מצבי מקרו. זה לא שהכלפים האלה מתנדדים יותר מאלה. זה לא שאלה יכולים להיות ביותר צורות מהכלפים האלה. כשמדברים על אנתרופיה, עוסקים במשתנה מקרו המתאר משהו כרמת המיקרו. הכלפים עצמם אינם נמצאים ברמת המיקרו, כי הם לא מסתובבים בצורה רציפה. לאנרגיה קינטית מסוימת. המולקולות של הקלפים נמצאות ברמת מיקרו. אם יש להם אותה מסה של קלפים, חן וכאן, אם הן באותה טמפרטורה, המולקלות של הקלפים האלה יכולות להיות באותו מספר מצבים כמו הקלפים האלה. על כן, יש לנו את אותה אנתרופיה. האנתרופיה היא משתנה מצב מקרו. או פונקציית מקרו. במתחת מספר מצבים בהם מערכת יכולה להיות. כאן הקלפים מהווים את המערכת. מה שמעניין אותנו זה אינו מספר הצורות בין הקלפים יכולים להיות. הקלפים אינם מתנדנדים כל הזמן ומשתנים מדבר חדשי מי. ברמה האטומית והרמה המולקולרית, כל עודנו מעל האפס המחולט, כשאנחנו נמצאים תמיד, הדברים כל הזמן מתנדנדים, ומשנים כל הזמן את המצב שלהם. כמעט בלתי אפשרי למדוד את המצב. מכיוון שכמעט בלתי אפשרוי לגדוד את המצם, אנחנו משתמשים באנתרופיה כלי להגיד מה המצפר המצבים האפשריים. כל הדברים האלה, אנתרופיה. אם נקרא על זה, מגיה פנימית, מסתכל על אנתרופיה, מסתכל על לחץ, נפח, טמפרטורה. כל אלה הם קיצורי דרך למדידה של מה שכל מולקולה עושה. אפשר להסתכל על אנתרופיה כמתה קיצור דרך. אנחנו פה, אותו אומר לנו מה אנרגיה קינטית אנחנו מוצא. זה אומר לנו מה אנרגיה של מה אחר. זה אומר לנו ביזר תדיות מול מולקולות מינקשות. אם שטח מסויים, זה אומר לנו במבנה מוצא. אם הן מוצאות, הה מולקולות המורחקות יותר, ניתן לתקן להם. טרופיה כי משתנה מהתמוצב. כמה מצבים? כמה מצבים ניכר, נא יכולים להיות. אני חושב שזו יהיה מאוד ברור. כי אם אני מדבר בלימ, ויש לנו פיתוי חזק על מצב מסוים. ולהגיד שיש לו אנטרופיה גבוהה יותר מאחר, שאיך שהוא המצב הזה יותר אנטרופי מהמצב הזה. זה אינו המצב. המערכת הזאת יותר אנטרופית מהמערכת הזאת, מחצי מחל, יש לו יותר נפח. אם יש לו יותר נפח, באותה טמפרטורה, החתיקים שלו יש יותר מצבים אפשריים, בכל רגע נתון. אני מקווה שהסרטון הזה הולי לכם. רציתי שזה יהיה מאוד ברור, כי הרבה פעמים נוטים להתבלדת. האנתרופיה משתנה מצב מקרו עבור מערכת כשהמערכת מורכבת מדברים שמתנגשים בצורה אקראית. הם משנים את המצב שלהם כל מיליונית שנייה. וכן קשה מאוד למדוד את המיקרו-מצבים האלה. איננו יכולים להצביע לנוצב מיקרו ולהגיד שיש לו יותר אנטרופיה מלאחר. בכל מקרה, נתראה בסרטון הבא.